كوني فخورة بحالك وبكل قرار بتاخديه حتى لو طلع غلط. تعلمي من اغلاطك بدون ما تعلم فيكي وتأثر عليكي. استفيدي من كل تجربة بتمرقي فيها وخليها تقويكي مش تضعفك. خلي حياتك تكون دايماً مدرسة تتعلمي منها لتكوني سعيدة حتى لما بتفشلي. قدري الوقت كتير ولا تودعي اليوم وتروحي على تختك قبل ما تتأكدي إنه كان أحسن من اليوم اللي قبله.